<سلامين> <تصفيق> نحن الألوان لا لا لا لا، الألوان لا لا لا لا، الألوان لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا أحمر لا لا لا لا، أنا أحمر لا لا لا لا لا، أنا أصفر لا لا لا لا، أنا أصفر لا لا لا لا لا، أنا أصفر لا لا لا لا انا اصفر لا لا لا لا انا اصفر لا لا لا لا انا اصفر لا لا لا لا لا لا برتقالي أنا أخضر لون